На виклик до корабельного району приїхали комунальники, щоб прибрати аварійну гілку на дереві після прильоту російських снарядів. Виїжджаємо на визови по поводу обрізки дерев, аварійні дерева. Обрізаємо, убираємо, все робимо для людей. Обрізаємо ті дерева, які екологія розрішує не розрішує, робимо коронування. Якщо є акт екології, убираємо його повністю. Без разрешения, и, соответственно, мы ничего не делаем. Мешают, стучат по просто аварийное дерево, либо, как в данном случае, после обстрела застряла ветка, которая мешает, в любой момент может упасть. И на такие вызовы мы реагируем быстро. Расскажем. Комунальне підприємство Миколаївські парки в перші місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну спилювали тополі на проспекті Центральному для того, аби побудувати укріплення блокпостів для військових, розповідає директор Дмитро Чучмай. В самому початку війни це був кінець февраля, начала марта. Ми було прийнято таке рішення для обеспечення потребності збройних сил України, для того, щоб обустроїти фортифікаційне заруження округ міста Ніколаєва і не допустити российского вторжения в город, было принято решение снести сухостойные тополя по проспекту Центральному. Мы полностью демонтировали 842 тополя, и, конечно, было очень много негатива от наших местных жителей, но когда э, срезали деревья, мы видели, что они внутри все пустые и все были гнилые. Вот, поэтому все тополя с проспекта Центрального мы передали на обустройство фортификационных сооружений города Николая. Комунальники реагують на запити місцевих жителів та продовжують спилювати тополі та інші аварійні дерева в місті після погодження та видачі відповідного акту від управління екології житлово-комунального господарства. Далі ми продовжили цю програму по зносу тополей, тому як через контакт-центр, ну і через різні істочники, в тому числі і к нам напряму, заходить дуже багато листів і просьб жителів а-а на знос тополей, тому як дуже багато, на жаль, алергіків, оторія Тополиный пух очень сильно влияет на иммунную систему. Сегодня мы эту работу продолжаем. Уже на сегодняшний день в городе снесено порядка 1500 тополей сухостойных. И их еще очень много остается в городе. И заявки, как я уже говорил ранее, продолжают поступать. Екоактивісти вважають, що на місці спиляних дерев на проспекті Центральному необхідно посадити ту саму тополю. Утім, необхідно обрати правильний вид тополю білу сріблясту. Вона не виділяє пух. Крім того, необхідно переходити до європейської методики піклування за деревами. Розповідає і Тимченко. Тополя це ідеальне дерево для міського середовища. З одного боку, це аборигенний наш вид степової зони, з іншого боку, це дерево, яке є стійке до забруднення, стійке до умов зростання, воно дуже швидко зростає, десь більше метру за рік, тобто за 10 років це вже 10 метрів. Це дерево, яке захищає від пилу, від шуму, тобто те, що якраз треба, зокрема, на проспекті. Це не кронування, яке у нас проводиться, жахливе, яке е, тільки е, пошкоджує дерева. А зрозуміло, що якщо це велике, е, високе дерево і воно не, е, з ним не піклується, то що ми будемо мати? Ми будемо мати аварійне дерево, е, що є, звісно, небезпечним. У нас сухий клімат, і дерево треба підживлювати, підживлювати, зокрема, вологою, у нас таке не робиться. Далі це треба дійсно правильно обрізку робити, загалом дивитися за станом дерев. В управлінні екології житлово-комунального господарства міста говорить, поки визначаються, які дерева краще висадити по центральному проспекту. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.